Як оформити першу в Україні криптокарту? Для оформлення онлайн-криптокарти від Bank та компанії WeldMoney необхідно мати доступ та цифровий підпис у сервісі «Дія». Щоб отримати картку, необхідно зайти на мобільному телефоні на сайт компанії MyWeldMoney та натиснути кнопку «Зареєструватися». Ввести свій мобільний номер телефону та емейл. E Ознайомитись та погодитись з правилами та умовами. Натиснути кнопку «Продовжити». Ввести коди підтвердження, що прийдуть на ваш мобільний номер та пошту. Придумати і ввести пароль до облікового запису. Натиснути «Додайте карту». Далі «Weld Money Card». Пройти верифікацію у сервісі «Дія». Ввести код входу, натиснути «Підписати». Ввести код підпису в «Дії». Погодитись на передачу банку копії паспорта. Натиснути «Додайте карту», далі «Продовжити оформлення». Пройти фотоідентифікацію. Натисніть «Почати», дайте доступ сайту до камери, дотримуйтесь інструкції на екрані. Підтвердити вказаний номер телефону. Натисніть «Отримати код», Введіть код із смс. Натисніть «Підтвердити». Ведіть кодове слово та надайте згоду на обробку особистих даних. Пройти верифікацію в «Дії» – введіть код доступу, пройдіть фотоідентифікацію, введіть код підпису. Цифрову картку буде відкрита на зарахування протягом 2 годин. Виводити гроші можна буде через 2-5 робочих днів.